ЛЕПЕТУНИ Яйця, молоко, сухар, олія <с> і борошно. Бабусю, може, ще молока? Та ли уже все, що є в глечик. Так ми з вами силу селену млинців насмажемо поки дідусі тато з мамою спалять Лисюню, а ну подай сільничку Сіль у сільничці, а цукор у цукричці Цукор у цукорниці А можна я посмажу? Можна я, можна я? Тримаю полоник Тісто не тече Значить, будуть не млинці, а оладки. Перший млинець завжди на нівець. Ано підніме фартух і до діла. Видно, що Гапка млинці пекла, аж ворота в тісті. Синку, не бурчи. Ти ж лепетуна не буркотун. Глянь, в Андрійка млинці, як сонечка Он він уже й на стіл накриває Тарілки, виделки, ножі, серветки, кавник, моя чашка, таті кухлик, Лесіне горнятко, бабусина склянка, улюблений кухоль діда і мамина філіжаночка Андрійкові млинці, як сонечка, та моя каша у сто разів ліпша. Коли ж ти нас нею почастуєш? У наступній серії.